74-річний Михайло Маслій мешкає у багатоповерхівці 34 роки. Про підйомник каже. Я думаю, що не треба. Діло в тому, що в нас не перевелися такі, будемо грубо казати, хулігани. Вони потрошки розберуть, ну рік поробить, порозбирають, там двішки заберуть, кабелькес. Михайло Маслій продовжує, за гроші, які витратила на підйомник, вважає, можна було привезти до ладу прибудинкову територію. Оборонувати дітей, ось цей садик, воно було, але поломано нічого. Е, багато що. Любов Нікіфорова приходить в багатоповерхівку до знайомих. Буває два-три рази на тиждень. Для чого збудували підйомник, знає. Більше для інвалідів, бо нормальні люди так можуть по сходах ходити. Звісно, потрібне. Я б теж з удовольствием піднімалася по ньому. За словами головного правління громадської організації Світ без бар'єрів Віктора Кучера, чим більше подібних підйомників, тим краще. Що це означає? Допустим, для людини на візку, чи навіть взяти для людини для дітей в дитячих колясках, це означає, це все одно, що людина, яка проживає на другому поверсі. І немає ні сходів, ні дарвин для того, щоб потрапити чи вийти додому. Відсутність таких засобів, таких підйомників це свого роду обмеження свободи пересування людини. З 2018 року державними стандартами України передбачено необхідність влаштовувати місця для маломобільних груп населення, розповідає заступниця директора департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська. Підйомник у нас з'явився зв'язку з тим, що ми повинні були відремонтувати сходи біля житлового будинку. Старі сходи, термін експлуатації їх закінчився, необхідно було відбудувати нові сходи для підйому до багатоквартирного будинку до під'їздів. Отже, є окремо сходи, а для маломобільних груп населення у нас був передбачений підйомник. Це гідравлічний вертикальний підйомник вантажопідйомністю 250 кг. Загалом, весь проєкт, весь капітальний ремонт з встановлення сходів, і підйомника коштує 979 тисяч гривень. За словами Наталії Вітковської, підйомник піднімає на висоту 3,5 метра. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.